اگر اکیلا بھی ہے نا تو ہی نظام ہے تو ہی امت ہوگی زمین کے سہارے اگر تیرے لیے کم پڑ جائے نا اونگا یہ بیٹا رب کی کم کھا کے جنگی فرشتے آسمان سے بھیجے گا تیری مدد کے لیے اللہ تجھے یہ لوگ نہیں چاہیے اپنی مدد کے لیے جس دن تیرے پردے کی عسمت کرنے کے لیے ایک غیر مرد بھی تجھے نہ ملے نا ہمارے ڈیرے پہ آ جائے ان تیرا بال بھی باغا نہیں کر سکے گا کوئی انشاءاللہ لزیز. ہم علال اعلان جنگ کرتے ہیں ہمارے قبیلے پہ اور ہمارے ڈیرے پہ آ کے کسی نے بھی ہمارے کسی بھائی ہمارے کسی بہن پہ ہاتھ بھی ڈالا خون ہم دیں گے گردنے ہم دیں گے تیرے بھی انشاءاللہ شاء اللہ گھبرائی یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے قبیلے میں نئے آئے ٹائم ویلکم جب ان سے بھی زیادہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے گا تو میرے اپنے نو مسلم کو ایک بہت بڑی آج ایک ایڈوائس ہے گھبرائی نہیں اپنی اس گریٹنیس کو اس عزت کو اس سیلف اسٹیم کو اس غیرت کو جس کے تحت ت نے توحید اپنائی تھی یہ غیرت کا دین ہے غیرت کا دین مشرق غیرت مند نہیں ہو سکتا کبھی بھی ہم نے ایک محفل میں تھوڑی بدتمیزی کر دی روایتاً ہم کر جاتے ہیں کبھی کبھی ہم نے پوچھا کتنے باپ ہیں آپ کے کہتے ہیں شیخ صاحب تو تمیز نہیں ہے کہ گل کرنے کی میں نے کہا تو دو باپ برداشت نہیں کر سکتا اپنی اس دواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ شراکت برداشت نہیں کر سکتا کائنات کے تو رب کائنات کو بانٹ ڈال ان آستانوں پہ بانٹ رہے تو اللہ کو تیری گہر جواب نہیں دیتی ادھر کچھ تو مباہد ہے میری بہن اور میرے دوست یور اے مونوتسٹ دا لاسٹ آرٹیکل آف گاڈ آن دس پلانٹ آخری دلیل ہے تو اس دنیا کے اندر لے اللہ جکون سی اللہ خج بعد بادل تو آخری حجت ہے دنیا کے اندر تیرے بات اندھیرے ہیں صرف لپیٹ دے گا اللہ اس کائنات کو جس دن مسلمان ختم ہو جائے گا یو آر دا لاسٹ لائٹ ان دس ڈارکنس دا لاسٹ ہوپ ان دس مزری دا لاسٹ اسٹرگل ان دس آپریشن اینڈ دا لاسٹ چانس اگینسٹ دا بگیسٹ ٹائر ان دس ولڈ اگر تو اکیلا بھی ہے نا تو کان تومت تو ہی نظام ہے تو ہی امت ہوگی زمین کے سہارے اگر تیرے لیے کم پڑ جائے نا قوم کا یہ ایک بیٹا کم کھا کے تجھے کہتا ہے تجھے جنگی فرشتے آسمان سے بھیجے گا تیری مدد کے لیے اللہ تجھے یہ لوگ نہیں چاہیے اپنی مدد کے لیے یہ تو ان کی سعادت ہوگی اگر یہ آگے تجھے بچانے کے لیے اور میں اپنی اس بیٹی کا اس بچی کا غم سن کے رو رہا تھا وہاں پر میں اسے کہتا ہوں اور ساری بچیوں کو کہتا ہوں جس دن تیرے پردے کی اسمت کرنے کے لیے ایک غیور مرد بھی تجھے نہ ملے نا ہمارے ڈیرے پہ آ جائیں ان تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا کوئی انشاءاللہ العزیز ہم عزیز ہم اعلان, اعلان جنگ کرتے ہیں